الجزاله <تصفيق> عزوه مطر العز من مره لازمان تاريخهم معروف ما حد يصوله والليله هلل زغاريد والالحان زنا الفرح واليوم يوم احتفالا صلات ربي دوم في كل الاحيان على النبي طه محمد وعلى والليله هلل زغاريد والالحان زنا الفرح واليوم يوم احتفالا <تصفيق>